Χέζο χέζουμε και στο δάσος πέζουμε Χέζει και άλλο παραπέραμε στον καθαρό αέρα. Κι αν σε χέσει και αν με χέσει και αν χεστούμε και ειδιό δυο, κάθομαι για να με χέσει και μετά σε χέζο εγώ. Χέζο χέζουμε και στο δάσο παίζουμε. Χέζει και άλλο παραπέραμε στον καθαρό αέρα. σε χέσω και αν με χέσει και αν χεστούμε και διο, κάθομαι για να με μετά σε χέζω εγώ. Χέζω, χέζει, χέζουμε και στο δάσο παίζουμε. Χέζει κι άλλο παραπέρα με στον καθαρό αέρα. Κι αν σε χέσω και αν με χέσει κι αν χεστούμε και οι δυο, κάθομαι για να με και μετά σε χέζω εγώ. Χέζο χέζει, χέζουμε και στο δάσο παίζουμε. Χέζει κι άλλο παραπέρα με στον καθαρό αέρα. Κι αν σε χέσω κι αν με χέσει κι αν χεστούμε και οι δυο, κάθομαι για να με χέσει και μετά σε χέζω εγώ. Χέζω, χέζει, χέζουμε και στο δάσο παίζουμε. Χέζει κι άλλος παραπέρα στον καθαρό αέρα. Κι αν σε χέσω κι αν με χέσεις κι αν χεστούμε και οι δυο, κάθομαι για να με χέσεις και μετά σε χέζω εγώ. Χέζω, χέζουμε και στο δάσος παίζουμε. Χέζει κι άλλος παραπέρα με στον καθαρό αέρα. Κι αν σε χέσω κι αν με χέσεις κι αν χεστούμε και οι κάθωμε για να με μετά σε χέζω εγώ.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 Χέζο χέζουμε και στο δάσος πέζουμε Χέζει και άλλος παραπέρα με στον καθαρό αέρα. αν σε χέσει και αν με χέσει και αν χεστούμε και οι δυο, με για να με χέσει και μετά σε χέζω εγώ. Χέζω χέζουμε και στο δάσος πέζουμε Χέζει και άλλος παραπέρα με στον καθαρό αέρα. Κι αν σε χέσω και αν με χέσεις, κι αν χεστούμε και διο, κάθομαι για να μεχέσεις και μετά σε χέζο εγώ.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 Χέζο χέζουμε και στο δάσος πέζουμε. Χέζει και άλλο παραπέραμε στον καθαρό αέρα. αν σε χέσει και αν με χέσει και αν χεστούμε και ειδιό, κάθωμε κάθομαι για να με χέσει και μετά σε χέζω εγώ. Χέζο χέζουμε και στο δάσο πέζουμε. Χέζει και άλλο παραπέραμε στον καθαρό αέρα. Κάν σε χέσω και αν με χέσει και αν χεστούμε και οι δυο, για να μεχέσεις και μετά σε χέζω εγώ.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 Χέζο χέζουμε και στο δάσος πέζουμε Χέζει και άλλο παραπέρα με στον καθαρό αέρα. αν σε χέσει και αν με χέσει και αν χεστούμε και οι δυο, κάθομαι για να με χέσει και μετά σε χέζω εγώ. Χέζε χέζουμε και στο δάσος παίζουμε. Χέζει και άλλο παραπέρα με στον καθαρό αέρα. Κι αν σε χέσω και αν με αν χεστούμε και οι διο, για να μεχέσει και μετά σε χέζο εγώ.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 Χέζο χέζουμε και στο δάσος πέζουμε Χέζει και άλλο παραπέρα με στον καθαρό αέρα. αν σε χέσει και αν με χέσει και αν χεστούμε και ειδιό δυο, με για να με χέσει και μετά σε χέζω εγώ. Χέζε χέζουμε και στο δάσο παίζουμε. Χέζει και άλλο παραπέρα με στον καθαρό αέρα. Κι αν σε χέσω και αν με και αν χεστούμε και οι διο, για να μεχέσει και μετά σε χέζο εγώ. Χέζο χέζουμε και στο δάσο παίζουμε. Χέζει και άλλο παραπέραμε στον καθαρό αέρα. Κι αν σε χέσει και αν με χέσει και αν χεστούμε και ειδιό κάθομαι για να με χέσει και μετά σε χέζω εγώ. Χέζο χέζουμε και στο δάσο παίζουμε. Χέζει και άλλο παραπέραμε στον καθαρό αέρα. Κάν σε χέσω και αν με χέσει και αν χεστούμε και οι διο, για να με και μετά σε χέζω εγώ.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 Χέζο χέζουμε και στο δάσο παίζουμε. Χέζει και άλλο παραπέραμε στον καθαρό αέρα. Κάν σε χέσω και αν με χέσει και αν χεστούμε και οι δυο, για να με χέσει και μετά σε χέζω εγώ. Χέζω χέζουμε και στο δάσο παίζουμε. Χέζει και άλλο παραπέραμε στον καθαρό αέρα. Photoshop. Κι αν σε χέσει και αν με χέσει και αν χεστούμε και οι κάθωμε για να με χέσει και μετά σε χέζω εγώ. Χέζο χέζουμε και στο δάσος πέζουμε Χέζει και άλλο παραπέρα με στον καθαρό αέρα. Κι αν σε χέσει και αν με χέσει και αν χαιστούμε και ειδιό δυο, κάθομαι για να με χέσει και μετά σε χέζω εγώ. Χέζω χέζουμε και στο δάσος πέζουμε <.groans> Χέζει και άλλο παραπέρα με στον καθαρό αέρα. σε και αν με χέσει και αν χεστούμε και δυο, για να με χέσεις, <Eastwater> <χέζουμε> και μετά σε χέζο εγώ. Χέζο χέζουμε και στο δάσος παίζουμε. Χέζει και άλλο παραπέραμε στον καθαρό αέρα. Κι αν σε χέσει και αν με χέσει και αν χαιστούμε και οι δυο, για να με χέσει και μετά σε χέζο εγώ. Χέζο χέζουμε και στο δάσο παίζουμε. Χέζει και άλλο παραπέραμε στον καθαρό αέρα. Κάν σε χέσω και αν με χέσει και αν χεστούμε και οι διο, κάθομαι για να με χέσει και μετά σε χέζω εγώ.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 Χέζο χέζουμε και στο δάσος πέζουμε Χέζει και άλλο παραπέρα με στον καθαρό αέρα. Κι αν σε χέσει και αν με χέσει και αν χεστούμε και ειδιό δυο, κάθομαι για να με χέσει και μετά σε χέζω εγώ. <χέζο, Χέζε χέζουμε και στο δάσος πέζουμε Χέζει και άλλο παραπέρα με στον καθαρό αέρα. σε <χέζει> και <άλλος, Form2> <χέζει> αν με χέσει και αν χεστούμε και διο, κάθομαι για να με χέσεις, <χέζου> και μετά σε χέζο εγώ.